ردی تو باللہ رب و بال اسلام دین محمد نبیم و رسول یہ اللہ میں تجھے رب مان کر راضی ہوں اسلام کو سچا دین مان کر راضی ہوں اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کر راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر کوئی شخص کسی بادشاہ یا حکمران کے شر سے خائف ہو تو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں ان کلمات کو پابندی سے پڑھنے والے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے جو بندہ یہ کلمات صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو پابندی سے پڑھنے والے کو میں قیامت میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا